Olen Ilkka Sillanpää, Sipon perussuomalaisten puheenjohtaja ja meillä on mahtavat kuntavaalit tulossa. Puolueemme jäsenmäärä on kasvanut huimasti myös täällä Sipossa. Ja meillä on mahtavat kuntavaaliehdokkaat, joista löydät sinulle juuri sopivan. He ovat kaikki loistotyyppejä ja sipolaisten eli juuri sinun asiallasi. Sipo kasvaa ja tämä on hyvä asia. Me haluamme perussuomalaisina varmistaa, että peruspalvelut toimivat hyvin kaikille kuntalaisille, niin työssäkäyville, perheellisille, kuin opiskelijoille ja vanhuksille. Tätä me haluamme edistää. Toiseksi olemme huolissamme siitä, että monet yrittäjät eivät ole kokeneet SIPOita yrittäjäystävällisenä kuntana. SIPOn täytyy korjata tämä. Me tarvitsemme uusia yrittäjiä ja yrityksiä, ja meidän täytyy pitää huolta niistä yrityksistä, joita meillä ei on. Tarvitsemme siis sujuvampia lupaprosesseja ja vähemmän byrokratiaa. Toisaalta me perussuomalaisina emme kaipaa lisää hyvässignalointia tai hallintohimmeleitä tai mitään palkkiovirkojakaan vaan kuntalaisten asioita ymmärtävää, tehokasta ja taloudellista kuntaa. Muihin teemoihimme voit tutustua Sipon Perussuomalaisten Facebook-sivulla ja ehdokkaittamme omilla sivuilla. Tule seuraamaan, kommentoi ja tutustu. Et petty. Aattele paite.